Zdala z milým vidverjami Podľa linja Boja ciganče ciganče mi fači, boja ciganče mi fači, boja ciganče ciganče mi fači, boja ciganče mi fači, Po točmele tzarkovi ty Boja maju dva krajťar, možuť ja už ošenití Boja maju dva krajťar, možuť ja už ošenití A ja Ďakujem Štík kúre rozvarila ani ní v písky ne zvarila Po poludni udre, dudre že hila na poludne Kostomá ďa vlažila I tak boli žene hila Kostomá ďa vlažila I tak